У перші дні повномасштабного вторгнення 37-річний Юрій Маєвський до війська пішов добровольцем, розповідає побратим загиблого Мартін Ливадний. Ми з Юрієм на початках е пішли з Хмельницького, з добровольчих батальйонів добровільно захищати Україну і проходили разом навчання. Е і ця людина Виділялася зі всіх своєю розсудливістю і прагненням до знань про бойову справу, аби більше допомогти Україні задля перемоги. Мартін згадує перше знайомство із Юрієм. Ми зустрілися тут в Хмельницькому в воєнкоматі, там де був збір нас всіх з різних частин Хмельниччини задля відправки на навчання. І Юрій підійшов до мене перший і запропонував перекусити. Запитав усіх, хто був присутній, чи хто щось їв. Коротше, ця людина була наповнена позитивом, і не знайдеш. Ні одного поганого слова про цю людину, Аби провести в останню путь свого однокласника, прийшла хмельничанка Наталя. Каже, зі шкільних років Юрій відзначався особливою патріотичністю. У 18 й школі навчалися, 10-11 клас, дуже світла, хороша людина, завжди посміхався. Запам'ятався тим, що був ідейний у роках історії України. Він завжди дискутував з викладачем, Сергій Федорович нас викладав. Шкода, дуже шкода, що такі люди тут світи нас. і повсякчас і віків поховали Юрія Маєвського на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.